یہ میری انگریڈینس ہے اب میں یہ ٹماٹر ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سری لنکا اچھے طریقے سے مکس مکس ہو جائے گا تو سورج میرچ میرچ ہلدی یہ میں نے نمک ڈالے گی ہلدی یہ میں نے ڈال دی ہلدی اب اس میں جائے گی ریڈ چلی گرم مسالہ یہ گرم مسالہ پیسا ہوا پاؤڈر مکس گرم مسالہ اب گائے گا اب میں نے یہ جو رکھنی پڑے گی اب ان ساری مکس کو یہ دیکھ بنائی نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ گی آپ کو پتا ہوگا سر گڈیٹ رائس اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ کتنی پیاری کری بن گئی ہے سبز دھنیا جنجر یہ چیزیں میں نے کاٹ کے اوپر میں لگا اب یہ چکن جو کھایا